Obična želja, potočić malenih tjela bih biti, kome se vragola stosmih daruje, igračka malena htjela bih biti, što tvojim snovima onako zaruje. Htjela bih biti šareni cvijeta, kome se tvoje oko raduje i ono nešto sasvim malecko, što tvoja ruka nježno miluje. Jezerci, jeruji htjela bih biti u kom se nježnost tvoja ogleda. Htjela bih ljubiti te tvoje oči onako skrivena od tuđih pogleda.